السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا الطالب حمد جابر الجابري من مدرسة جاسم من حمد الثانوي للبنين تحت إشراف أستاذ شريف باجات السربي، تكلنا قناع مصنع من سهل أصلنا نشيدوزون لمقاومة العفن الأسود أثناء جائحة كورونا. أولاً في عام 2021 تحديداً في شهر مايو ويونيو في الهند وصلت جائحة كورونا إلى الذروة القصوى من حيث عدد الحالات حيث كان يتم تسجيل من 300 إلى 400 ألف حالة يومياً في الهند وأدى ذلك إلى إنهار الأنظمة الطبية ولعدم وجود التعقيم المناسب لإغناء الأكسجين المستخدمة في أجهزة التنفس الصناعي، توفرت البيئة الرطبة المناسبة لنمو الفطر الأسود، حيث بلغ عدد حالات الفطر الأسود في الهند آنذاك 45 ألف حالة، ونسبة الوفيات منهم 50%، بالإمامة منهم بعض منهم قد اضطروا إلى استئصال عظام الفكين أو الأنف أو العينين. لعدم وصول العدوى الى المخ اولا القشريات البحريه تعد من النفايات التي تلوث البيئه وتم تخلص منها كمخلفات في البحر وتبلغ عدد هذه المخلفات او هذه النفايات من 6 الى 8 مليون طن سنويا والتخلص من الطن الواحد يكلف 150 دولار اي بمعنى انه يكلف الدول مبالغ طائله وكبيره للتخلص منها وايضا النانو المستخلص من الكيتين الذي يتم الحصول عليه من قشريات البحريه يعد من البرلمات الطبيعيه المنتشره في العالم بعد السليلوز طبعا يعتبر في المركز الثاني فلذلك اعتمد اعتمد قناعنا على اعاده تدوير هذه المخلفات القشريات البحريه واستخدام النانو شيتزون كمكون اساسي لهذا القناع. ثالثا للحصول على شيتوزون المعاد تدوير من القشريات البحريه اولا علينا ان نحضر القشريات البحريه ومن ثم نغسلها بماء مقطر ونجففها في جهاز اللوتو ومن بعد ذلك نطحنها بالطحانه ومن ثم نزيل البروتير الذي يوجد في القشريات ومن ثم اضافه هيدروكسيد الصوديوم تحت مده ساعتين في درجه حراره 65 مئويه ومن ثم نغسل بماء مقطر ونضيف حمض الهيدروكلورك في لمده نص ساعه تحت حراره 25 تليزيه ومن ثم نزيل البروتين مره اخرى ونضيف كلوريد الصوديوم ونضيف اللاستون لمده خمس دقائق تحت حراره 25 لازاله اللون ومن ثم نغسل غسيل تجفيف وايضا من بعد ذلك سوف نحصل على الشيتوزان. وبعد المرحله الاولى حصلنا على الشيتوزان الذي هو امامكم. ومن ثم لتصغير وحده الشيتوزان الى نانو شيتوزان يقوم بعمل بكفاءه اعلى واكبر احضرنا موادتين غير متجانسين ووضعناهم في دوره مع الشيتوزان تحت الدوران المغناطيسي 15 لمده 15 دقيقه للحصول على النانو شيتوزان المرحله الثانيه لاستخراج مستحلب النانو شيتوزان وضعناه في القناع التقليدي ومن ثم ضغطناه وتركناه لينشف ومن ثم حصلنا على هذه النماذج الثلاثه الموجوده رابعا قمنا بقياس مقاومه الفطر الاسود مقاومه النانو الفطر الاسود في المختبر تحت اربع تراكيز الكنترول 10 غرام 20 من النانو راينا في الكنترول الذي لم يوضع فيه لم تحت اي مقاومه وبقى الفطر الاسود كما هو منتشر وفي التركيز 10 غرام بدات المقاومه تكبر شيئا فشيئا بعد الايام وكانت مقاومه قليله نوعا ما، وفي التركيز 20 غرام زادت مقاومه نانوشيتوزون الفطر الاسود. ومن ثم التركيز 30 غرام كانت مقاومه كبيره بما يكفي لتثبيت الفطر الاسود. خامسا من الاستخدامات الطبيه لاقناع النانوشيتوزون انه منتج امن ومنتج منتج امن وقابل للتحلل. وينطل المستحضرات الطبيه والادويه من خلاله وعامل قوي ومضاد للفطر الاسود. التسويق قيمه التسويق للشيتوزار في عام في عام 2022 وصل الى 34 مليون دولار وقيمه التسويق المتوقع الوصول اليه في عام 2028 هو 58 مليون دولار ونسبه النمو هي 7.8% اي أن هذا أنا هذا مجال مجال الشيتوزان مجال واعد للاستثمار ويدل على أهميته وأن هذه صنعت لأجل مستهدفة لأجل جميع المواقع في العالم. منتج آمن وصديق للبيئة يستخدم طرق إنتاج خضراء ولا يستخدم مواد كيميائية ضارة في إنتاجه ويتحلل في غضون أربع أسابيع في التربة على عكس المسك التغليدي الذي يأخذ عشرات السنين لتحلله وأيضا أضيف إلى ذلك أنه منتج آمن وصالح للاستخدام البشري عامة